План «Б» для Хмельницького – як діятимуть в обласному центрі на випадок пошкодження системи теплопостачання. Автомобільний челендж у Чемерівцях – в чому суть та кому передала естефета громада. Безкоштовно для військових, правоохоронців та пенсіонерів – як стати учасником програми безоплатного лікування зубів. У разі пошкодження російською армією систем теплопостачання все місто без тепла та гарячої води не залишиться. Про це Суспільному розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. У нас немає великих ТЕЦ, у нас тільки це ТП і котельні. Їх велика кількість, їх е, суттєво більше, ніж 100, е, тому, фактично, ну, знищити всі неможливо, а у випадку, якщо будуть руйнуватися окремі, ми будемо переключатись, будемо намагатися рятуватися мобільними котельними, ремонтувати оперативно, тому що в нас заряджені всі аварійні бригади, це новий транспорт, інструмент, обладнання. З електропостачанням ситуація є більш ризикованою, каже міський голова. Ми розуміємо, що є далеко поза межами міста, Багато різних точок, пошкодження яких можуть призвести до того, що Хмельницький може залишитись там без електропостачання, без газопостачання, і як наслідок проблем з теплом. Тому ми готуємо наразі зараз різні варіанти, закуповуємо велику кількість дизель-генераторів. Це і великої потужності 130-ки, сотки, і тридцятки, і, і, і маленької. На останній сесії міської ради ми передбачили необхідність придбання ще додатково 135 дизель-генераторів. Ну, але це тимчасово. Речі. Тому я сподіваюся, що в випадку, якщо в нас буде нищитися інфраструктура, все-таки буде можливість швидко аварійними бригадами їх відновлювати, а той час перебиватися вже тими способами. Наразі, каже Олександр Симчишин, в Хмельницькому готові розпочати опалювальний сезон, як тільки буде потреба. У Чемерівцях оголосили челендж «Подаруй ЗСУ вантажівку», розповідає селищний голова Олександр Собань. Та показує чотири вантажні повноприводні автівки, які громада передає Збройним силам України. Челендж, каже, передають іншим містам і селищам області. В ідеалі, щоб по всій області і по всій Україні. Уявіть собі, скільки громад в Україні, якщо кожна купить по три-чотири таких машини і передамо для Збройних сил, наскільки ми покращимо цю ситуацію. Особливо осінню, коли зараз болото а це повний привід і дасть можливість нашим воїнам пересуватися по любій місцевості. Із його слів, ці військові вантажівки були пожежними автівками в Німеччині. Їхній пробіг – 25-30 тисяч кілометрів. Вони якісні та в гарному стані. Переробляли їх в майстерні місцевого автотранспортного підприємства. Його директор Микола Головатий каже. Часу займає, там до, до, до п'яти днів, можливо, якщо вже так взяться, ну, робити на совість. Три-чотири чоловіка працює. Переобладнували пожежні машини на військові, як чимирівчани, так і переселенці, які працюють на підприємстві. Житель Слов'янська Олександр Почтарьов розповідає про свою ділянку роботи. Готую і крашу. Ще маляр є. Ми з ним вдвох робили. Ми там трохи і камуфляж зробили, і таке. Ну, теж ми від себе. За його словами, фарба на військовій машині має бути не тільки відповідного захисного кольору, а й матовою, щоб глянець не давав відблисків. Автоелектрик Микола Стримбіцький розповідає, з освітленням довго не працював. Справнюючи з нашими, то, вроде як ну, гарні машини. Налагодити електрику, ну, щоб провірити лампочки, щоб все робило, освіщення, ну, всі, всі роботи по електриці. Купили німецькі пожежні машини волонтери організації «Перемога» за гроші, які зібрали в громаді, каже селищний голова. За його словами, кошти надавали підприємства, агрокомпанії та приватні особи. На ці машини ми зібрали за два тижні. Кошти це мільйон 60 тисяч приблизно оцінити цих чотири машини. Були взноси по 10 тисяч євро. Із його слів, до цього часу громада купила та передала на потреби Збройних сил України 40 легкових автівок та бусів. Та каже, військові наразі просять саме вантажівки з високою прохідністю. Вони чим хороші? Вони повнопривідні, 4 на 4. Вони економні, всі дизелями. Тобто, для військових це ідеальна машина. І ще й цікава вона тим, що тут є дубль кабіна, і може сідати ціле відділення до 10 чоловік. Свій челендж, каже Олександр Собань, передають громаді Кам'янцеподільського. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Станом на 13 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 53 тисячі 300 російських військових. Противник втратив 2175 тисячі танків та 4662 тисячі бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1279 артилерійські системи, 311 реактивних систем залпового вогню та 165 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 244 літаки, 904 безпілотні літальні апарати, 213 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3469 одиниць, спеціальної техніки – 117 одиниць. За 202 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 233 крилаті ракети. Дмитро, учасник антитерористичної операції, чоловік прийшов до Хмельницької обласної стоматологічної поліклініки про лікувати зуби. Каже, робиться тут безкоштовно. У мене були проблеми з зубами, я звернувся сюди. Дійсно, мені не дали таку допомогу безкоштовно. Директор комунального некомерційного підприємства Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка Олександр Кустюк розповідає: Заклад з бюджету області взяв 2 мільйони 400 тисяч гривень в межах програми підтримки медичних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2,000 2022 рік. Згідно програми, каже Олександр Костюк, певні категорії людей можуть лікувати та протезувати зуби безкоштовно. Учасники бойових дій, значить, підпадають учасники АТО, пенсіонери за віком, інваліди першої та другої групи, особи, які нагороджені знаком почесний донор України,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 Зараз я вивожу лекала для рукава, яку ми будемо шити для кухарів. Форму учні працюють на сучасних швейних машинах. каже майстриня виробничого навчання Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг Марія Карпець-Самолюк. Учні після 11 класу навчаються за професією кравець-закрійник, навчаються на сучасному обладнанні, яке відповідає всім вимогам сучасних швейних підприємств, на яких і діти проходять практику. Відповідно, коли вже учні виходять на виробництво, вони ознайомлені з особливістю сучасних машин-автоматів, напівавтоматів, плоскошовною машиною, шивально-обметувальною машиною. Найкраще виходить варити перші страви, каже Вікторія Врублевська. Навчається за спеціальністю мухар – Все, просто я можу зварити, там, навіть від елементарного борща і так далі. Пекти також різні торти, випічку, кекси. Усі випускники закладу працевлаштовуються, говорить майстриня виробничого навчання Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг Ганна Волченюк. Після виробничого навчання в них йде практика, яку вони проходять на підприємствах, де вони вже і навчаються, безпосередньо стоять на процесах. І в нас в майстернях ми тільки їх навчаємо в основі, далі вони на підприємствах гарно собі вже працюють. В подальшому після випуску вони працевлаштовуються за допомогою навчального закладу. За словами директорки державного навчального закладу, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг Іврини Царьової, набір абітурієнтів проводять на базі 9 класу з терміну навчання 3 роки. Після 1 класу учні навчаються 2 роки. В цьому році приступило до занять 770 учнів. Перший курс вийшов на очне навчання – це сім груп. І хотіла б зазначити, що в навчальному закладі повністю створені умови безпечні для того, в випадку там, тривог, евакуації, створені два приміщення. В цьому році, відповідно до регіонального замовлення, поступило 240 учнів. Минулого року було 210 учнів. Профтехучилища області забезпечують потреби в робітничих кадрах регіону, розповідає директорка обласного департаменту освіти, науки, молоді і спорту Дарія Басюк. Ситуація з кількістю тих, хто навчається, це 8199 учнів. Вони розміщені в 26 училищах Хмельницької області. Ми говоримо, що ми знову готові прийняти майже 3200 осіб на перший курс до закладів професійно-технічної освіти, як після 9 класу, так і після 11 го Найбільшим попитом користуються чотири професії, каже Дар'я Басюк. це автослюсар, швачка і кухар-кондитер. Дуже користуються попитом водії різних категорій, плюс трактористи. У нас від 77 до 100% виконано регіональне замовлення. І оскільки набір продовжений до 1 листопада 2022 року, я думаю, що повністю виконано, ми, ми це виконуємо. За словами Дар'ї Басюк, минулого року регіональне замовлення за набором учнів у профтехзакладах було виконане на 100%. Набрали 3185 абітурієнтів. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Щоб все вдалося, треба жити тим, чим ти займаєшся, каже власниця равликової ферми на Хмельниччині Альона Шабонько. За її словами, кілька років тому вона побачила сюжет про равликову ферму і загорілася ідеєю створити таку вдома. Два роки тому Альона Шабонько виграла грант на відкриття власної справи і запустила равликовий бізнес неподалік Хмельницького. Крім того, новилий розмалювала стару хату та створила чимало локацій для фото і відпочинку. Ми хотіли створити саме не просто равликову ферму, да де люди щось дізнаються новеньке, але